Juzi baada ya kutokea msiba wa mama mkwe wako wewe ambaye ni mamake na sugu. Ulipost picha moja na ukamwandikia ni nzuri sana. Kwa matarajio yangu mimi ningeamini ni, ni, ni na ningefurahi kama ungeenda msibani labda ungeshiriki. Sijui kama ukwenda umeenda. Mm -hmm. Ebu naomba kwanza uzungumzie hiyo issue kwamba msibani labda umeenda, ume si si shiriki. Sijaenda wala sijashiriki. Vizuri. Sasha, Sasha. Sasha amenawakilisha. Yuko pale kwa ajili yangu. Kila mtu akiona Sasha pale atajua yule ni Pfizer. So I mean wakilisha. Uh, si kwenda kwa mtu ambaye hakuwahi kunipenda. Kwa unapoenda kwa mtu ambaye kupenda msibani unaweza kwenda kupata zambi. You need to feel the place you are into. Kwa mbona natakiwa nikifika pale niwe na majonzi na mapenzi? sio nikifika pale niende kusema m mm, unaelewa eh kwa hiyo sihitaji kuwepo sehemu ambayo yani uhusika wangu utakuwa hauendani na pale Aliwahi kutamkia live kwamba hakupendi wewe ya mi... na mi... faiza unajua mtanaweza akakutambuki akakutamkia kwamba hakupendi kumbe akawa nakupenda sana lakini kuna ule mtu anakuonyesha ma... matendo ambayo yani sikutaki Umelewa nadhani matendo ndio huwa yana nguvu kati mwingine kuliko kuongea. Kwa hiyo hapana hajawahi kunitamkia kuwa hanipendi. Bila binisi sio isia vitu vingine ni personal. Tumeishi wote. Kwa hiyo sisi zaidi kushinda sura ya nje which sitapenda kuzungumzia. Mtu hmm. ameshaenda mbele za haki kikubwa tumumbea, muombe afike salama Mwenyezi Mungu atusamehe si tulokuwa duniani na yeye amsamehe ampokee vizuri ndiyo kitu ambacho anaweza kusema Huyo ni mama. Labda ulichukua simu yako kumpigia sugu kumpata pole. Hapana. kwa nini hapana? Yaani yani, kwa nini nimpigie? Yaani kwa sababu gani? Labda kwa mfano. Sizimwenzao eh, yule kuna. No, let me unajua si niwelezeaje si Tanzania kuna ile kitu cha kujifanya. Yaani kwamba acha tu na mimi nifanye nionekane. Mimi siko hivyo. Yaani nataka ninapokuwa nafanya vitu niwe na maanisha na vile vinatoka moyoni. Kwa na hatuko kwenye wakati mzuri kwa muda mrefu sana. By the hata mimi nilifiwa na babaangu. Kwa hiyo tuko kwenye stage ambayo kama hatutakutana tukasameheana ina maana tunaweza tukaishi hivi for the rest of our lives which I don't wish for that. Natamani siku moja tumaize tofauti zetu ili tuwe tunaweza kushiriki sehemu ambayo kama hii ya leo because me now Nilisapose kuwa pale kwa ajili ya kumsindikiza mwanangu, kumsindikiza baba mtoto wangu, kumuonyesha mapenzi, kushiriki, lakini sina hiyo nafasi kutokana na tofauti ambazo tunazo. Kwa kama najua Mungu ananisikia, nia yangu haiko hivo Naomba Mungu siku moja aje kuleta amani kati yetu ili tu tunashirikiana vizuri kama familia uliweko kukutana na subabu au kumshauri au kumomba mwalize tofauti zenu ah tuje mimi hatuatuongea kwanza si yani toka last time kukutana ya mambo ya mahakamani yalipoishaga nikaja kukutana naye kwa bahati mbaya sana kwenye ya profesa J mi nilikuwa lunch na yeye akaja ilikuwa nimekutana naye baada ya miaka mitatu tuachane na juzi ndo nimemmsikia sauti yake ya kunipa pole kupitia simu ya ndugu yangu na alimpigia simu wakati bangu kafariki. Ndio sasa sijui kwamba nipe mama Sasha niongee naye au ongea na mama Sasha I don't know. tu umesikia mtu kwenye simu nakwambia pole kwa msiba wa baba, hivi na hivyo unajua eh? Kama nimetolea vizuri natamani siku moja mambo ya ishe na muongee vizuri muwe sawa, si ndio? Unategemea yaani kwa kwa zako kwamba ni kitu gani kitakukutanisha wewe na yeye ili mkae Unajua hatuwezi kuongelea future ambayo Mwenyezi Mungu ndio ameihold. You never know, maybe it could be tomorrow au mwaka mmoja kutokea sasa. Kwa hiyo Mungu mwenye ndio anajua mambo ya mbele. Tuktokea tumeongea itakuwa vizuri sana Kusabu kwa sababu kisha kwa adui sio kitu kizuri. Tuktokea tujaongea itakuwa ndio mipango ya Mungu. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia kitu cha baadaye amepelekwa na msibani alikuja kumchukua labda shangaza labda babake alituma gari na dereva akaja kuchukuliwa kaenda kwao na sasa hivi namuona tu kwenye mitandao yuko huku huyu yani namfuatilia kwenye mitandao na mista wangu sasa yani kwamba sasa hivi yuko kwenye hatua gani hivyo yani bodde ameelekezwa ameelekezwa ameelekezwa dereva ni kijana ambaye nimekuwa naye Dodoma mtaani, kwao namjua japo kwa sijaona for years lakini namjua ni nani. Hmm. <muchos> ndaa pesa taslim magari mpya kila wiki tunaposherehekea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na M-Pesa kweli pesa ni m